التي تهتم في جميع القضيه بمدينه العرش وهي قناه انفو، وهذا صادفتني عده مرات هذه القناه انفو، ولكن الان لا تصادفني في المجال الرياضي وخاصه في المجال التحكيم، وهذا المجال التحكيم جاء جاء ب, ب, ب, ب مجموعه من الاخوان الذي الذي آه راوا فيها ان راوا فيها ثقتهم لكي, لكي لكي اقوم بتسيير هذا المجال التحكيمي واختيار عدد الحكام يبلغ عددهم تسعه, تسعة اي ثلاثه او ثلاثه مجموعات التي التي ستحكم هذا الموندياليتو بمدينه العرايش وأتمنى ان نكون عند روح الاشاره ديال الاخوه آه، نعم كلشي آه، آه، كيتسال هذا النوع التحكيمي بغى يعرف مثلا من هياد الخدمه ديال كيفاش كتخدم كيفاش كتتعين تختار الحكام يعني اللي غادي يقودوا المباريات يعني آه، كيفاش طريقة ديال الشغل ديالكم يعني واش تعطي لنا شي فكره للجمهور اللي تبع ديال دو يعني دوري الموندياليتو العرايش الاختيار ديال كل حكم على حدا على حسب مؤهلاته البدنية والرياضية والقانونية التي تتعلق بالمجال التحكيم وكل حكم له كل حكم سيختار حسب المقابلة حجمها ولكي آه... نتفادى جميع المشاكل التي ستقع التي ستقع في الدوري ولكي لكي نقوم بنجاحها آه... بوضع كل رجل مناسب في المكان المناسب اي كل حكم في موقع في مكانه المناسب. نعم بالنسبه للمباراة الافتتاحية يعني حكمها الحكم الوفي بالاضافه الى حكم الشرط اللي اللي يعني المساعدين يعني شنو يمكن تقول على مثلا ما نقولوش يعني المشاركه ديال التحكيم في هذه المباراه هذه. كانت يعني كان على حسب الخبره ديالي في يعني المجال كان التحكيم لا باس به. قال كلشي حسن ولكن شيئا فاشين سي سي سي سي يتحسن ادائه أه في العملات نعم. القادمه نعم وما لاحظناش يعني احتراف ديال الفريقين يعني كان كان التحكيم يعني يعني جيد زعما نقول انا بالنسبه للتقييم ديالنا فهاد المباراه هذه الحكم صلاح وافي بالاضافه الى حكمي شرطه ما ما عرفناهمش الحكمان المساعدين يعني شكون هما الحكام واش عندك فكره عليهم هذا الحكم المساعدين الاول من من نواحي مدينه العرايش اي من الهيضه والمساعد الثاني من مدينه العرايش آه. يعني انها حكام من جميع من اقليم من اقليم العرايش كل جميع الحكام ماشي هالحكام خاصه من من العرايش ولكن حكام تاع من خارج من اقليم مدينه العرايش نعم، وبالاضافة إلى ذلك يعني كنعرفوا هذا الحكام اللي كيجيو الدوري، يعني عندكم واحد التقييم ديالهم، يعني نقولوا يعني واحد التحليل للمستوى ديالهم، سواء من اللياقة البدنية، سواء من التنقيط، يعني نبغى نقولوا ديال ديالهم، يعني كيفاش كتشوف، وكيفاش كتابعوا الحكام. لا, لا يمكن في هذا الوقت الراهن، لا يمكن معرفة القدرات ديال أي حكم إلا في المقابلات القادمة. هي التي ستعطينا حكام اكفاء وحكام الذي سيقود المقابلات اللي ستكون غتكون وسيختاروا وسنختار حكام في المستوى